Під час повномасштабного вторгнення 48-річний Віктор Здибель на війну пішов добровольцем, розповідає мати загиблого Надія Григорівна. І, мамо, я пішов на війну, як пішов, нікому не сказав. Я ж служив у Українській національній партії, і хто піде воювати. Я пішов, дитина, він прийшов в відпустку на кілька днів, і бігом пішов, отмітився і прийшов. І п'ять збирається їде, каже дитина. Мамо вже сама, як я буду сама. Я все буде добре. Він мені каже, мамо, вже війна кінчається. Я приїду. Кажу, вітя, що кінця нема ти війні. Як ти каже, поїдеш? Ще молимось, поки душі спочило раба Божого. Ново воїна воїна, віктора, що проститися йому всякому прирішенню добровільному і не добровільно Вшанувати пам'ять загиблого прийшов однокласник Сергій. Каже, бачився із загиблим Віктором два роки тому. Уже 30 років прийшло, як школу закінчували. Але він був гарний, гарний, порядна людина. Був. І в садочку були, так, і в школі разом до восьмого класу вчились. Багато приходило однокласників його. Побратим загиблого згадує першу зустріч із Віктором. З Віктором ми познайомились. Загинувши вже військоматі. І в принципі він був дуже достойний людиною. І всі товариші дуже жалкуть, що його нема з нами. Просто нас військкоматі перемішували по підрозділах і як порядна людина, ми спілкувалися. Далі наше спілкування було більш плотніше вже на Харківщині, там, де ми вже були як військовий батальйон. І заступали разом на позиції. Багато хлопців на нього рівнялися, оскільки він не, ну, просто своїм характером, своєю поведінкою показував, як, як все має бути. За словами побратима, Віктор загинув 21 лютого в Луганській області від пострілу ворожого танка. заховали загиблого військовослужбовця на алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.